وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل عن شراب يشربونه بارضهم من الذره يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوى مسكر هو قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عساغة أهل النار والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرم التداوي بالخم وما شابهها من المخدرات والمسكرات لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الخم فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنع أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء فهذه النصوص الكريمة التي جاءت في القرآن والسنة في تحريم الخمر وتحريم كل مسكر من المسكرات تشمل كذلك تعاطي المخدرات بكل أنواعها كالافيون ومشتقاته والحشيش وما تفرع عنه والكوكايين والمورفين وعقاقير الهلوسه والمنشطات والمنبهات والمنومات وما ظهر مؤخرا من مواد مركبة كالستروكس والشاب والهيدرو وكل ما يغيب العقل ويؤدي تعاطيه للادمان سواء كان ذلك يعني أخذ ذلك وتعاطي عن طريق الحقن والإبر أو عن طريق الشم والاستنشاق أو عن طريق الابتلاع والطعام ولذلك شيخ الإسلام يقول في بيان خطورة الحشيشة وهي أخبث من الخمر التي هي أم الخبائث وأولى بالتحريم لأنها تفسد العقل والمزاج، وتشمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، ألا وإنه من من الفتن التي انتشرت في مجتمعات المسلمين في الأزمنة الماضية واشتد انتشارها في هذا الزمان هو تعاطي المخدرات بكافه بكافه انواعها ويكثر ذلك بين الشباب صغيرهم وكبيرهم كذا كما يكثر ذلك بين الفتيات والبنات ونجد ذلك ونراه راي العين بين سائقي وسائل النقل والمواصلات ونجده من يشرب ذلك ويجاهر به في الليل والنهار وإنها لفتنة عمت وطمت واشتد البلاء بها أي اشتداد حتى إننا نرى آثار هذا الوباء وهذا الداء رأي العين في مجتمعات المسلمين فما من مصيبة من المصائب العامة التي تقع في بلدان المسلمين إلا ونجد وراءها متعاصٍ للمخدرات ومدمن لها وما بين ذلك وذاك نجد التصرفات الشنيعة والجرائم العنيفة وما فوق ذلك من قتل وسرقه واغتصاب وتحرش واعتداء على الاخرين واذيه لهم وقد سمعتم في الايام القليله الماضيه بالحادث المروع الذي كان في مدينه من مدن هذه الديار المباركه والتي راح ضحيتها رجل يعول اسره ويعول امراه واولادا والتي كان من اثار هذه الواقعه تعاطي المخدرات والذي انتشر بكثره بين شباب المسلم والغرب الكافر يريد وبئس ما يريد ان يفتت شوكة المسلمين وما هم عليه من قوة واتحاد وقد كنا نعلم علم اليقين أن الشباب هم آمل الأمة وهم عمودها الفقري وهم القوة التي بها تستطيع أي دولة وأي بلدة أن تواجه أي مخاطر تمر عليها أو تقع أمامها الا وان التجاره في المخدرات وزراعتها لمن اسوا الامور التي يكون عليها التجار بين يدي رب العالم فانهم يشربون وياكلون من عصاره اهل النار عياذا بالله وام الخبائث الكل يعرف خطرها ولكن الخطوره تكمن فيما هو أخطر من الخمر والذي به يسكر كثير من الشباب وينتهي سكرهم إلى الجنون وينتهي سكرهم إلى ما الله تبارك وتعالى به عليه فاسمعوا يا عباد الله الأضرار التي تترتب على تعاطي المخدرات حتى تكونوا على علم بها فإن العلم بالشيء يفيد كثيرا في تشخيص الداء والوقوف على تفاصيله الوقوف الصحيح وهذا هو أكبر ما يمكننا أن نسمعه في هذا المقاوم فمن أضرار المخدرات المدمرة على متعاطيها وعلى المجتمع ككل التعب والخمول والاكتئاب والامراض التي تصيب الصدر والمخ وتصيب القلب وتصيب الكبد والجهاز الهضمي وتدمر مناعة الجسم كذلك التهور والاندفاع والعصبية المفرطة فما من مدمن للمخدرات يكثر من تناولها وتعاطيها ويستمر على التعاطي شهورا واعواما عديده الا وتجده في حاله ليست كالحاله العاديه البسيطه التي يكون عليها الصغير والكبير من ضبط النفس ومن الرفق ومن التاني وعدم العجله ومن الصبر ومن التفهم والتعقل وحسن الحوار وحسن المخاطبة وحسن الكلام إلى غير ذلك من الأخلاق لا نجد ذلك بحال على متعاطي المخدرات وإما وإنما نجده في حال من التهور والاندفاع المفرط والعصبية على القليل فما أقل وكذلك مما تسببه المخدرات على تنوعها انفصام الشخصية وما يترتب على ذلك من اصابة بالامراض النفسية وما يفوق ذلك من الهلاوس السمعية والبصرية وهذا انما تجنيه هذه الامة نتيجة لغياب الوازع الديني عند المشهورين بالاعلام والذين هم مخاطبون الخطاب الأولي في مخاطبة جماهير المسلمين من خلال ما يعرضونه على شاشات التلفاز ولكننا نرى القضية فيها خلط كبير فإننا نرى هذه الجرائم التي ترتكب من قبل المتعاطين للمخدرات والمسكرات نجدها ممثلة في مسلسل من المسلسلات في فيلم من الأفلام التي تعرض على الشاشات وإنها لكبيرة من كبائر الذنوب أن ينشر المنكر وأن ينشر الشر بلا هدف وبلا تحذير وبلا توعية لشباب المسلمين وهؤلاء الذين يرتكبون الجرائم الأخلاقية والجرائم الع... العنيفة من قتل ومن سطو ومن اعتداء ومن تقتيل ومن سوء في الأخلاق والطباع كل ذلك يفعلونه والصورة الذهنية التي خلقت في رؤوسهم كانت بسبب مشهد من المشاهد المعروضة على شاشات التلفاز فاحذروا غاية الحذر على أبنائكم وليكن الواحد منكم ممن يشتهي الفرجة والتسلي من خلال مشاهدة هذه المنكرات، التي يتجرع سمومها شبابنا وأولادنا وفتيات و... وإننا لنجد الأسباب الكثيرة التي تؤدي إلى إدمان المخدرات في مجتمع والتي والتي للاسف الشديد لا ينشط كثير من الدعاه والاعلاميين والمسؤولين المخاطبين بهذا الامر فيه لا نجد من ينشط في بيان ذلك فاننا نجد الاسباب الكثيره الداعيه الى شرب المخدرات ولا نجد من يثقف ولا نجد من يعلم شبابنا خطوره ارتكاب هذا الوباء العظيم في مجتمع وأول ذلك هو اتباع الهوى فكثير من شباب المسلمين ممن يبلغ الرابعة عشرة فما فوق ممن يبلغ العشرين عاما فما فوق نجده نتيجة لفكرة دارت في رأسه وكان قد رآها في مجتمعه ألا وهي فكرة تجريب هذه المخدرات؟ تجربة أولية، وإنه لمن الاستهانة بمكان أن يكون شبابنا في هذا الحال لمجرد تجربة واحدة، فإن هذه التجربة التي يفعلونها بحثا عن اللذة والنشوة والاستمتاع، سرعان ما تصيب قلوبهم. وسرعان ما تصيب أدمغتهم بحالة من النشاط غير العادي وبحاجة من الراحة غير العادي ثم إن هذه الجرعة من المخدر الذي تحصل عليها للمرة الأولى تفعل فعلتها ما بين قلة وما بين كثرة نتيجة لاختلاف ذلك ما بين عمر وزين مما يؤدي تبعا أو تباعا لذلك إلى الإقبال على المخدرات لأن الحالة المزاجية التي كانوا عليها في أول جرعة زالت من المزاج الحسن ومن التحسن في المزاج ومن حسن الراحة ومن غير ذلك من الأمور التي تصيب كثيرا من المتعاطين للمخدرات لأول مرة ثم إذا زالت هذه الأمور فإنهم يعودون إلى حالة من التعب ويعودون إلى حالة من التهور ويعودون إلى حالة من عدم الانبساط إلى غير ذلك مما نجده رأي العين على هؤلاء الذين يتعاطون المخدرات ويقومون في سبيل ذلك بتعاطي المخدرات وقد أشار العلامة ابن القيم إلى ذلك إشارة جيدة بقوله فالسكر يعني بالمخدرات وغيرها يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز الذي يقبل على المخدرات يشعر في خاصة نفسه أنه لا سبيل للراحة وأنه لا سبيل لللذة وأنه لا سبيل للخروج من المشاكل وضغوط الحياة إلا من خلال الإقبال على المخدرات وكذلك عدم التمييز فالذي يقبل على المخدرات لا يعرف مهما كانت ثقافته خطوره ما يترتب عليه من ادمان هذا المخدر بعينه، وان كانت جميع المخدرات تجتمع وتشترك في تغييب العقل وتصديع الراس والاصابه بكل ما يخطر ببالكم يا عباد الله، يقول رحمه الله: وقاصد السكر قد يقصدهما جميعا. وقد يقصد أحدهما فإن النفس لها هوى وشهوات تلتذ بإدراقها والعلم بما في ذلك بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها فكل من علم خطورة المخدرات فإنه لا يشرب وإنه لا يمكنه بحال أن يرتكبه أن يقبل على شربها مهما كان ذلك وإننا لنجد عمرا أو زيدا ممن لا يشرب المخدر نجدها معروضة عليه عرضا لم يكن يتصور توقيت عرضه كما كنا نشاهد ذلك في القديم من خلال الأفراح ومن خلال المهرجانات وفي أحياء المسلمين الشعبي ممن نجدهم يعرضون هذا المخدر بطريقه سهله مرنه وكانها شيء مالوف عادي ونسال الله رب العالمين ان يتوب علينا اجمعين والعقل يامرها بالا تفعل العقل اذا كان عقلا نشيطا مدركا يعرف خطوره ما يقبل عليه فانه لا يمكنه ان يفعل كمن يقول لصاحبها هل تستطيع ان تلقي بنفسك في البحر فإنه إن كان عاقلاً نشيطاً لا يمكنه أن يقبل بها ولكن إذا كنا نجد المخدر قد وصل بصاحبه إلى حال من الجنون وحالة من الهلوسة وحالة من الأوهام الكثيرة فإننا نجده يقوم بالانتحار وإننا نجده يقوم بقتل نفسه وبقتل غيره كذلك يقول رحمه الله فإذا زال العلم الكاشف المميز والعقل الآمر الناهي انبسطت النفس في هواها وصادفت مجالا واسعا، يعني ان اطلقت العنان لنفسك وان اطلقت العنان لشهوتك في ناحية المخدرات فإنك ولا بد ان تكون من مدمنيها. فليكن الواحد منا حريصا غاية الحرص. على الا يتلوث قلبه ولا سمعه ولا بصره ولا حاسه من حواس جسده بشيء من هذه المخدرات البشعه نسال الله رب العالمين ان يعيذنا اجمعين من الخمر والمخدر والمسكر اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن الأسباب التي تؤدي بالمتعاطين للمخدرات إلى الوقوع فيها وتعاطيها وإدمانها الفراغ وما أكثر الفارغين البطالين الذين نراهم بالصباح وبالمساء في الشوارع والطرقات كذلك من الأمور التي تؤدي إلى المخدرات البيت والوالد والوالدة فالبيت إذا كان بيتاً إسلامياً تقام فيه الصلاة يجد الشاب وتجد الفتاة الأب والأم ممن يحرصون على الصلاة في البيت وممن يقيمون النافله وممن يقرؤون القرآن وممن يتواصون بالحق ويتواصون بالمرحمة والرفق واللين، وممن يحرصون غاية الحرص على توعية وعلى حسن تربية أبنائهم فإننا نجد الأبناء يخرجون من ظهور آبائهم وأمهاتهم على غاية من الاقتداء الحسن وعلى غاية من التمييز بين الحق والباطل وبين النافع والضاء ولكننا نجد الفتيات ونجد الشباب يخرجون من بيوت أهاليهم وأمامهم المنكرات التي يجاهر بها أصحابه ولا يقوى إيمانهم على مواجهة هذه الأمور لأن القلوب ضعيفة والفتن خطافة ولكننا لم نجد التربية السليمة الكاملة التي بها يتخول الوالدين ابناءهما بالموعظة وبالتوجيه وبالنصيحة وبالتخويف وبالتشديد وبالتليين وبغير ذلك من الأمور التي تنفع المنصحين وعند غياب ذلك بين الآباء والأمهات وبين الشباب والفتيات نجد كثرة انتشار المخدرات ونجد مع ذلك الشكاية من الآباء والأمهات بسبب أن أولادهم يعقونهم لأنهم يشربون المخدر ويحتاجون إلى مصاريف وأموال طائلة من أجل شرب المخدرات وطعاطي هذه المواد المخدر وعند وقوف الآباء والأمهات في وجوه أبنائهم وبناتهم نجد السبة ومجد اللعان ومجد التطاول ومجد الضرب ومجد غير ذلك للآباء والأمهات لأنهم مقصرون وهذه نقولها بكل وضوح الآباء والأمهات إذا تركوا الحبل على الغارب للأبناء وَالْبَنَاتِ من سن العاشرة فما فوق بحيث لا يسألونهم عما يفعلون ولا يرقبون أعمالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ولا يشعرون بهم ولا يتكلمون معهم فانهم يعضون اصابع الندم اذا وجدوا فتياتهم في الامور المنكره والامور المحرمه وكذلك وجدوا ابناءهم في الامور التي لا تحمد من شرب المخدرات والاعتداء على الاخرين كذلك من ابشع الامور التي تقود المتعاطين للمخدرات الى الاكثار منها وإلى الإكسار من أنواعها مصاحبة المدمن وهذه نراها رأي العين فما من متعاطل للمخدرات إلا وصحبته صحبة سوء والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقال ويقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تحتذي منه، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير فإنك فإنه يحرق ثيابك ولا تجد منه إلا الريح الخبيثة وهي ريح المواد المخدرة وما في معناها من المسكرات. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليكن الواحد منكم محذرا اهل بيته من مصاحبة امثال هؤلاء الاشرار، وان مما يجلب للمتعاطين او للشباب العاديين البسطاء الاقبال على انواع المخدرات كثرة الجلوس في المقاهي، كذلك يا عباد الله من الامور التي تؤدي إلى ذلك ما يسمى بالمنشطات، فكثيرة هي المنشطات التي تنتشر في أماكن الجم وأماكن تقوية الجسد. يأخذونها من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وفي سبيل ذلك يدمنونها حتى تتهتك وحتى تضعف عضلات أجسادهم. وإن كانوا يرونها في أول الأمر على حالة من النشاط وعلى حالة من القوة، فهذه المنشطات بالتحقيق والتحليل ما هي إلا مواد مخدرة يكثر فيها المخدر أو يقل المهم أنها تؤدي إلى أضرار بليغة بالجسد وتذهب العقل من ناحية أخرى عند الإفراط فيها وبعض الناس للعيثة في الشديد يتناول هذه المخدرات بدافع تقوية الرغبة الجنسية وما هي برغبة جنسية فيها وإنما هي تضعف البدن وتضعف الجهاز التناسلي وتضعف ما فوق ذلك مما يحتاجه الرجل مع امراته وكذلك بعض الناس لا يقبل على المخدرات دفعة واحدة وإنما تكون عنده بعض الأمراض النفسية الخطيرة من الانفصام الشخصي من الهلوسة الزائدة من تخيل الأمور التي لا يمكن لعاقل أن يتخيلها والتي لا يمكن بحال أن يقبل عليها في الواقع وفي الحقيقة عندئذ يقبل على المهدئات ويقبل على المنومات وغير ذلك ولكننا نجد كثيرا من الشباب يقبلون في على هذا الباب اقبالا سيئا فيستخدمون هذه المهدئات وهذه المنومات استخداما سيئا بحيث تؤول امورهم في المنتهى الى ادمان المخدرات بكافه انواعها والسبيل امامكم يا عباد الله في توعيه ابنائكم وتجني بهم واحاطتهم بالنصيحه التي تجعلهم في غايه من الحرص والامان. وإن من أكبر الأمور التي تجعل صاحب المخدرات بعيدا كل البعد عن رب العالمين أنها تصد عن ذكر الله فمهما وجد من موعظة واعظ أو نصيحة ناصح فإنه لا يقبل عليه لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ورب العالمين يقول فهل أنتم منتهون فهل أنتم مبتعدون فهل أنتم مجتنبون فاجتنبوا هذه الامور فانها تسبب اضرارا بليغه بالنفس وعلى كل من اتاه الله تبارك وتعالى علما نافعا ان يوعي اهل بيته وان يوعي احبابه واقاربه، من وجدتموه في المجتمع معوجا فاصلحوا منه وخذوا بيديه وانصحوه غايه النصيحه ووعوه. بشتى الوسائل الممكنة التي يمكنكم بحال أن تصلوا به إلى كمال الإبلاغ نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعه ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمره وثبت أقدامنا.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 اللهم عافنا في قوات اللهم عافنا في أبصار اللهم عافنا في أثماع اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خير اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين